ללום צופים יקרים אני איתמר ובסרטון הקצר נלמד איך לעבוד תפריט חכם אז בואו נראה פתח קצר ונמשיך <מח> אחרי שחזרנו ניכנס לרשימת נתונים כלשהי למשל רשימת חשבוניות המס אני אלחץ לחיצה ימנית על אחת השורות ונוכל לראות את תפריט הפעולות עכשיו התפרית מחולק לשני חלקים. בחלק השמאלי אנחנו יכולים לראות את כל הפעולות שניתן לבצע, ונוכל לראות את אותן פעולות גם בסרגל הניבות אם נסתכל למעלה. בחלק הימני אנחנו רואים את הפעולות האחרונות שבוצעו ברשימה. אם אני רוצה ליצור עכשיו תפריט חכם שרכז לי רק את הפעולות שאני צריך, נלחץ על אייקון הנאץ בסוף הפעולה. למשל נבחר ב- אוסף, נבחר גם בהצג לקוח, הצג טיק ונסיים בשלח בדואר אלקטרוני. מה שקורה יצרנו תפריט חכם, שבצד הימני אנחנו יכולים לראות את רשימת הפעולות שבחרנו ומתחתן את הפעולות האחרונות. נצא שנייה מהתפריט ובואו נחזור למסך הראשי. אם נסתכל רגע על סרגל הכלים למלה, נוכל לראות שהפעולות שבחרנו מופיעות באותו סדר למעלה. נחזור לתפריט החכם שלנו ועכשיו נראה איך אפשר לסדר את הפעולות בו שאנחנו רוצים. לצד האייקון הנץ, אנחנו יכולים לראות שקיים אייקון קטן של חץ למעלה ולמטה. אם אני רוצה שהפעולה למשל שישלח בדואר אלקטרוני תופיע ראשונה ברשימה, סימו לב כל פעם אני אך שבלחץ על החץ למעלה והפעולה משנה את המיקום בהתאם. נצא עכשיו מהתפריט החכם ונראה שגם בסרגל הכלים למעלה היא מוצגת ראשונה. עכשיו, אם אני רוצה להציג רק את התפריט החכם ולא את כל הפעולות, שוב, נלחץ לחיצה ימנית באכבר והפעם נלחץ בתפריט על האייקון הנאצ הראשי ונשחרר אותו. נוכל לראות שעכשיו מוצג לנו תפריט מצומצם רק עם הפעולות שבחרנו וכמובן נוכל לראות את הפעולות האחרונות למטה. אז זהו לבינתיים, בסרטון הבא. להתראות.